لا تنسوا الاشتراك في قناة سنجوب الحبوب وتعملوا لايك وشير للفيديو يا إلوه الله خير أنا والله إسميه أنا والله إسميه يا أنا والله إسميه يا يا يا وتعملوا اشتراك في قناة سنجوب الحبوب وتعملوا لايك وشير للفيديو